Κύριε Δεκρή, υπάρχουν απάτης στη μεταμόσχευση μαλλιών. Τι πρέπει να προσέξει ο Υπάρχει σίγουρα παραπλάνηση. Ορισμένες φορές εγγίζεται τα όρια της απάτης. Η κύρια μορφή παραπλάνησης έγκυται στο κομμάτι των τιμών, όπου οι τιμές προσδιορίζονται για να είναι με κάποιο χαμηλό ποσό ανατρίχα ή αναπτυκοθυλάκιο. Η παραδείγματα που τα βλέπουμε δυστυχώ και στου τηλεοπτικού δέκτε 1.000 τρίχε 490 ευρώ. Χωρί όμω να εξηγούν στον ανυποψίαστο ασθενή, τι είναι αυτέ οι 1.000 τρίχε. 1.000 τρίχε ενδεικτικά σα λέω ότι είναι αρκετέ για να φτιάξουμε ένα μουστάκι. Λε λοιπόν σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα μαλλιά του, έναν φαλακρό, ότι με 490 ευρώ θα κάνει μεταμόσχευση μελιών. Θα βάλει χίλιε τρίχε. Χωρί να γνωρίζει αν αυτό ο αριθμό είναι αρκετό για τι ανάγκε του, εάν θα δώσει ένα καλό αποτέλεσμα ή όχι. Όπως εξηγήσαμε πριν εδώ με τον Βασίλη για να καλυφθέσουμε μια μεγάλη περιοχή αποδείξαμε μαθηματικά ότι 20-25 20.000-25.000 τρίχες και ερωτώ λοιπόν ένα κόστος μεταξύ μεταξύ 10 10.000-12.500 ευρώ σύμφωνα με αυτή την εξίσωση 1.490 τρίχες ευρώ σας φαίνεται λίγο ή πολύ. Κατά ένα μεγάλο κόστος. Ένας άλλος τρόπος παραπλάνησης πάρα πολύ σοβαρό, είναι ότι γινόμαστε δέκτες Επιθετικά ίσως πολλές φορές μιας διαφήμιση όχι μόνο σε επίπεδο τιμών αλλά και σε επίπεδο προσδοκιών ή αποτελεσμάτων που να ικανοποιούν να τέλκουν το μάτι χωρίς όμως να αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ εκεί πέρα θα έλεγα το εξής, ψάξαμε την κλινική της συγκεκριμένη και τον συγκεκριμένο γιατρό τα αποτέλεσματά του, υπάρχουν δημοσιευμένα πουθενά, έχουν εκριθεί σε διεθνεί συνέδρια όπω έχουμε την τιμή να έχουμε παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Συνέτρο Μεταμόσχευση Μαλλιών επί τρία συναντά έτη, αποτελέσματά μα live με τον ασθενή μπροστά. Αν ζητήσουμε να δούμε κάποιον ασθενή που έχει κάνει μεταμόσχευση, πώ ήταν και πώ έγινε, ζωντανό, να μιλήσουμε μαζί του, να, να συνομιλήσουμε μέσω βίντεο, να τον δούμε μέσα στην κλινική. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει μια ταύτιση μεταξύ πραγματικών ανθρώπων με πραγματικά αποτελέσματα, αυτά ώστε να μπορούμε. Να μοιραστούμε την ανησυχία μα, την αγωνία μα με του ανθρώπου αυτού. Όταν γίνει αυτό το ξεδιάλεγμα, σα πληροφορώ ότι υπάρχουν ελάχιστε κλινικέ και ελάχιστοι γιατροί που θα εκθέσουν τη δουλειά του στην κρίση του υποψηφίου για μεταμόσχευση. Ε, Κλείνοντα, θα πω ότι ακριβώ επειδή υπάρχει πολύ παραπλάνηση και πολύ απάτη γύρω από τη μεταμόσχευση μαλλιών, καλό θα ήταν να προσέχουμε δύο και τρει φορέ όταν επιλέγουμε αυτό το οποίο φαίνεται πολύ καλό για ένα αληθινό ή πολύ φθηνό για να είναι αληθινό. Κάποιοι στο διαδίκτυο δίνουν προσφορές όπου το κόστος της μεταμόσχευσης μαλλιών υπολογίζεται ανατρίχα ή τριχοθυλάκιο. Είναι αυτός ένας τρόπος υπολογισμού του κόστους. Δυστυχώς είναι ένας πολύ κοινός τρόπος υπολογισμού του κόστους, ανατρίχα ή ανατριχοθυλάκιο, με τη διαφορά ότι είναι εντελώς παραπλανητικός τρόπος και κατά τη γνώμη μου, εκεί και τα όρια τη απάτη. Και οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, δεν μπορεί ο ασθενή ο ίδιο να έχει λόγο, άποψη και γνώση πόσα τριχοθυλάκια και κυρίω πόσε τρίχε μεταμοσχεύουν. Για ένα πολύ απλό λόγο. Εξάγουμε με ασχέτω τεχνική, αν είναι STRIP ή FUE, εξάγουμε τριχοθυλάκια, μοσχεύματα και λοπτοκτούμου μοσχεύματα. Δεν εξάγουμε τρίχε, δεν μεταμοσχεύουμε τρίχε. Άρα, ακόμη και αν κάποιο ήταν σε θέση. Να ξέρει τον αριθμό των τριχοθυλακίων, δεν μπορεί να ξέρει τον αριθμό των τριχών. Με ακρίβεια. Πώ λοιπόν να πληρώσει για κάτι με βάση τον αριθμό των τριχών, εφόσον δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό, αλλά ακόμη και στα τριχοθυλάκια. Όταν τα τριχοθυλάκια συγκεντρώνονται, αυτή είναι η πρακτική των περισσότερων κλινικών. Σε τριβλία ή σε πιατάκια, σε φυσιολογικό όρο και κολυμπάνε. Εκατοντάδε ή χιλιάδε εξ αυτών. Πώ είναι δυνατόν εκεί ο ασθενή, που πληρώνει όμω με το τριχοθυλάκι την τρίχα, να έχει τον οποιοδήποτε έλεγχο. Όσε τρίχε ή πόσα τριχοθυλάκια έχουν εξαχθεί και θα τοποθετηθούν. Και θα σα πω και ένα άλλο στοιχείο, ιδιαίτερο συλπηρό. Πολλέ φορέ παρατηρείται το φαινόμενο, επειδή ακριβώ υπάρχει η ταύτιση τιμή με τρίχεση ή τριχοθυλάκια, να εξάγονται τριχοθυλάκια σε μεγάλου αριθμού και τα οποία δυστυχώ μετά δεν τοποθετούνται ή τοποθετούνται πλημελώ. Με αποτέλεσμα να μην φυτρώνουν. Ή, και αυτό έχει συμβεί και έχει καταγγελθεί, να πετάγονται στα σκουπίδια. Πετάμε δηλαδή τα ανθρώπινα κοιτάρά μα, του όρου αυτού του πολύτιμου που λέγονται τριχοθυλάκια, στα σκουπίδια, γιατί έχει γίνει λάθο υπολογισμό των δυνατοτήτων τη χειρουργική ομάδα και δεν μπορούν να μεταμοσχευτούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με βάση το πρόβλημά του, την ανάλυση του τι πρέπει να γίνει, σαν σχεδιασμό, σαν κατάνομη, σαν πυκνότητα, δεν έχει απολύτω κανένα νόημα να μιλάμε για αριθμό τριχών ή τριχοθυλακίων. Ε, στοχεύει καθαρά στην παραπλάνηση και σε ορισμένε περιπτώσει στην απάτη και ε, ουσιαστικά υποβιβάζει το επίπεδο μια καθαρά χειρουργική ιατρική διαδικασία που είναι η μεταμόσχευση μαλλιών σε επίπεδο σούπερ μάρκετ. Ό,τι πάρει 100, 1300 1.390 ευρώ και στι 3.300-400 τρίχε δώρα. Έτσι, πώ σου φαίνεται. Κάποιες κλινικές διαφημίζουν ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών με 560 ευρώ ισχύει. Θα μπορούσαν να το πούνε τώρα τελευταία λεφτά δε μάλλον καλογερμή, 390 ευρώ. Ε, εμπίπτουμε καθαρά στην περίπτωση της παραπλάνησης σε βαθμό απάτης Γιατί το να λε μια χαμηλή τιμή αποτελεί δε για τον οποιοδήποτε και ο καθένα ένας θα τέτοια τεχ, ε, τακτική μάρκετινγκ. Η απάντηση λοιπόν, μάλλον με ερώτηση θα απαντούσε και θα λέγα, τι ακριβώ θα γίνει με αυτό το ποσό. Θα γίνει μια αποκατάσταση όπω χαίρεται εδώ ο κύριος Βασίλη που θέλει 25.000 τρίφη και 4 χειρουργία. Τότε είναι μάλλον μια συμφέρουσα, πολύ συμφέροντα τιμή τα 560 ευρώ. Εκεί πέρα βέβαια θα ήμουν πολύ ε, περίεργο να δω πώ θα καλυφθεί το κόστο μόνο και μόνο των εργαλείων. Δεν μιλάμε για ε, τα ημερομίσθια τη ε, χειρουργική ομάδα, ε, το χώρο κτλ. Με 560 ευρώ. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι το δόλωμα το Αγίστρι για να τσιμπήσουν οι ανοικοψίαστοι ασθενεί, τους οποίου δεν τους βλέπουν σαν ασθενείς, σαν ανθρώπους που έχουν ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά σαν πελάτες, για να κάνουν τι, να μεγαλώσουν σαφώς το νούμερο αυτό ή να κάνουν κάτι το οποίο θα φαίνεται φτηνό σε εισαγωγικά στον υποψήφιο πελάτη, ο οποίο θα μετατραπεί σε θύμα, αλλά στην πραγματικότητα να είναι εξαιρετικά ακριβό για δύο λόγου. Γιατί πρώτον, θα πληρώσει χρήματα και δεν θα δει αποτέλεσμα Άρα, ουσιαστικά είναι σαν να πέταξε τα λεφτά αυτά στο πεζοδρόμιο. Και δεύτερον, το οποίο είναι το χειρότερο, να υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. Να υπάρχει αποτέλεσμα άσχημο λόγω ε, υπερβολικής χρησιμοποίηση τη δότρια περιοχή, με σημάδια και ουλέ, ή να υπάρχει κακό σχεδιασμό και κακή φύτρωση. Άρα, ένα κακό, αφύσικο αποτέλεσμα στο κεφάλι. Ε, η γνώμη μου σε αυτή είναι η εξή. Συμβουλευτείτε του ειδικού, δείτε ποιε είναι οι υπεργαμηνέ του. Ε, δείτε ποιοι είναι οι γιατροί που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές και κυρίως ε, να είστε εξαιρετικά καχύποπτοι εάν κάτι είναι πολύ καλό ή πολύ φτηνό για να είναι αληθινό. Συνήθως κάτι κρύβει το Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλέ διαφημίσει στο διαδίκτυο από τουρκικέ κλινικέ που διαφημίζουν μεταμόσχευση μαλλιών σε μία μέρα με μόνο 1500 ευρώ. Γιατί ο υποψήφιο να μην επιλέξει την Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών, Πολύ καλή ερώτηση και πολύ συνήθι. Εγώ θα έλεγα ότι πρώτον, υπάρχουν και πιο φθηνέ προχώρε από 1500 ευρώ. Αυτό είναι περίπου στο μεσόωρο. Επίσης Επίση, υπάρχουν και φθηνέ χώρε. Δηλαδή, εκτό από Τουρκία, Βασίλη, υπάρχει Παγκλαντέ, Παγκιστάν. Υπάρχει Ιράν. Ε, δεν ξέρω ακόμα αν κάποια χώρα τη Αφρική έχει ξεκινήσει τη διαδικασία του, Το Σουδάν, ίσω. Αργότερα μπορεί να το δούμε και αυτό. Η απάντηση είναι για να μην αστείευόμαστε. Υπάρχουν και στην Τουρκία εξαιρετικοί γιατροί, εξαιρετικέ κλινικέ, με διεθνή προβολή, που συμμετέχουν στα παγκόσμια συνέδρια, είναι συνάδελφοι και φίλοι μα. Ε, Περιέργω, οι κλινικέ αυτέ έχουν τιμολόγια και κοστολόγια παρόμοια, μη σα πω σε κάποιε περιπτώσει και μεγαλύτερα, από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εφάμιλα των χωρών της υπόλοιπη Ευρώπης. Η πραγματικότητα είναι ότι το πάω σε ένα γιατρό στην Τουρκία ή σε μια κλινική στην Τουρκία που είναι όμω η ιατρική από το πάω σε μια διαφήμιση απαντώντα που είδα ε, στο διαδίκτυο είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο γιατρό με όνομα, με αποτελέσματα που θέλει να υποστηρίξει τη φήμη του, το χειρουργικό του πρωτόκολλο, τη διαδικασία του, τα αποτελέσματά του εκεί πέρα να είναι σίγουροι οι φίλοι μας ότι το κόστο θα είναι εφάμιλο σε καμία περίπτωση κατώτερο από το κόστο που έχει μια μεταμόσχευση σοβαρή σε μια σοβαρή κλινική μεταμόσχευση μεν στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οι πολύ χαμηλέ τιμέ που αναφέρονται είναι κλινικέ οι οποίε δεν έχουν εχέγγυα ούτε ασφαλεία, ούτε αποτελεσματικότητα, ούτε έχουν επιστημονικό προσωπικό. Είναι είτε παραπλανητικέ εντελώ, είτε καταχρηστικέ. Ή βασίζονται στη λογική. Ε, Αντίστοιχη με το takeaway ή του fast food του τύπου ήρθα, πλήρωσα κάτι λίγο, έκανα κάτι, έφυγα. Έξω από την πόρτα δεν έχω καμία επαφή, κανένα follow-up και δεν έχω και καμία ευθύνη για το τι βλέπουμε μετά. Και σα πληροφορώ: τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άπειρα κακά αποτελέσματα προερχόμενα από την Τουρκία, είτε σε επίπεδο φύτρωση και σχεδιασμού και πυκνότητα, είτε ακόμη χειρότερα σε επίπεδο ε, εκμετάλλευση, σε βαθμό που να είναι πλέον ορατό και να δημιουργεί προβλήματα τις δότριας περιοχή, Το λεγόμενο over-harvesting. Έχει γίνει δηλαδή τόσο έντονη χρήση τη δότρια περιοχή που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη μερικές φορές την επιπλέον διορθωτική έμβαση. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή ε, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, στους ασθενεί μα, στο εξή: εάν κάτι είναι πολύ φθηνό για να είναι καλό, ή δεν είναι μεταμόσχεση μαλλιών του οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία υπάρχει στον πλανήτη, συνήθως η απάντηση είναι ότι δεν είναι καλό. Υπάρχει το πούμε, τόσο φθινό. Κάποιοι προσφέρουν απεριόριστα μοσχεύματα σε σταθερή χαμηλή τιμή. Μπορεί να Συνήθω Η απάντηση είναι ότι μάλλον όχι. Και ο λόγος είναι ότι πρώτον, τα μοσχεύματα δεν μπορεί να είναι απεριόριστα, γιατί όπως είπαμε και πριν, ένα άνθρωπο έχει συγκεκριμένε δυνατότητε ω δότρια χώρα για να δώσει ένα αριθμό τριχοθυλακίων για εμφύτευση. Ε, μπορούμε με ασφάλεια να εξάγουμε ακόμη και 35-40% των υπαρχών των τριχοθυλακίων από μια δότρια περιοχή. Αυτό μα προσδιορίζει έναν αριθμό ανώτατο. Ακόμα και αν το τραβήξουμε από τα μαλλιά που λέμε, δηλαδή πάμε στα όρια, πάλι ο αριθμό αυτό θα είναι πεπερασμένο, θα είναι Πρώτο. Πρώτον, ακόμη και αν ήταν εφικτό να έχουμε περιόριστα τριχοθυλάκια. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, υποτοπική αναισθησία. Πρέπει να γίνεται με όρου ασφαλεία για τον ασθενή. Είναι το πρώτο μα κριτήριο ω γιατρό. Δεν μπορούμε επομένω να παρατείνουμε την επέμβαση για πάρα πολλέ ώρε ή να χρησιμοποιήσουμε υπερβολικά μεγάλε ποσότητε αναισθησίας. Για ποιο λόγο, για να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο ε, δίνουμε ω υπόσχεση marketing. Ότι δηλαδή θα μεταμοσχεύσουμε απεριόριστα το φυλάκι. Η τακτική αυτή παρατηρείται σε κλινικέ του εξωτερικού. Το την Τουρκία πολλές φορές, Με αποτέλεσμα όμω μετά να βλέπουμε δύο πράγματα, δύο συνήθω ε, δρόμοι. Ο ένα ότι όμω έχει γίνει εξαιρετικά μεγάλη ε, χρησιμοποιήση, αξιοποίηση τη δότερη περιοχή ε, σε βαθμό που οι δότερο πλέον να είναι μαυημένη, να μην υπάρχουν τριχοτιλά και μια μελλοντική επέμβαση, που είναι λάθο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θα χρειαστούν μια δεύτερη επέμβαση αργότερα στη ζωή του, ή να υπάρχει το αντίθετο, να υπάρχει απλά εξαπάτηση του ασθενού στον οποίο έχουμε υποσχεθεί απεριόριστα τριχοθυλάκια και τεράστιους αριθμούς, ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι έχουν μεταφυτευτεί ή έχουν φυτρώσει ελάχιστα τριχοθυλάκια. Εγώ προσωπικά θα ήμουν πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε τέτοιες υποσχέσεις περί απεριορίστου αριθμού, γιατί η εχουν φυτρωσει ελαχιστα τριχοθυλακια εγω προσωπικα θα ημουν πολυ επιφυλακτικο απεναντι σε τετοιες υποσχεσεις περι απεριοριστου αριθμου γιατι επιστήμη, η ίδια η ιατρική, η ίδια η ζωή μας βάζει περιορισμούς. Βλέπουμε στο διαδίκτυο κάποιε διαφημίσει για ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών. Γίνονται τέτοιε επεμβάσει. Καταρχάς αυτό που προβάλλεται ως ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών, στην πραγματικότητα γίνεται από μια συσκευή η οποία κατευθύνεται από έναν άνθρωπο χειριστή. Άρα, ρομποτική μεταμόσχευση με την έννοια ότι πάει ένα ρομπότ από πάνω μα, ανθρωπόμορφο, με χέρια ή με δαγκάνε, δεν ξέρω τι, και βγάζει τριχοθυλάκι και τα βάζει. Ε, δεν υπάρχει. Επίση, αυτά που περιγράφονται μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ως ρομποτικές συσκευές και που είχα, αν θέλετε, την τύχη, λόγω της εμπειρίας μου, να συμμετέχω και στις πρώτες ομάδες που τα δοκιμάσαν αυτά σε πειράματα για να δούμε πώς δουλεύουν. Δυστυχώς δεν καλύπτουν ακόμη την ανάγκη της τοποθέτησης των τριχοδηλακίων, μόνο την ανάγκη εξαγωγής. Δεύτερον, μπορούν να εξάγουν μόνο από συγκεκριμένη περιοχή της δότριας και συγκεκριμένα, το κεντρικό πίσω κομμάτι ε, στην ιακή χώρα, δεν μπορούν να εξάγουν δηλαδή από τα πλάγια, δεν μπορούν να εξάγουν από τα γένια μα, δεν μπορούν να εξάγουν από το στήθος. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, αυτό θα ήσχε και για τη δική μου την περίπτωση Βασίλη και για σένα. Mm -hmm. Αναγνωρίζουν μόνο ε, δομέ που έχουν μελαμίνη, δηλαδή σκούρες σκούρε τρίχε. Άρα, σε εμά που έχουμε γκριζα μαλλιά, γκριζα γένια, δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν καθόλου γιατί δεν αναγνωρίζουν ω στόχο τα τριχοθυλάκια αυτά. Δεν αναγνωρίζουν αναμαλίε στο κρανίο. Ανατομικέ ανομαλίε, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικέ γωνίες φύτρωση και φορά των τριχών. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε διαπιστώσει στην πράξη ότι οι ρομποτικέ αυτέ συσκευέ, ενώ είναι πολλά υποσχόμενε και μελλοντικά ίσως έχουν μεγαλύτερη εξέλιξη, στην παρόσα φάση καταστρέφουν πάρα πολύ εύκολα τα τριχοθυλάκια, προκαλούν τρανσέξον, κόβουν δηλαδή εγκαρσίω τι τρίχε, και έχουν πάρα πολύ φτωχά αποτελέσματα σε παραγωγή τριχοφυλακίων και σε φύτρωση. Ο λόγο που χρησιμοποιούνται όπου χρησιμοποιούνται, πέρα από το εντατικό marketing γιατί οι συσκευέ είναι ακριβέ, είναι για τον πολύ απλό λόγο ότι σε κλινικέ ή που δεν ήταν εξοικειωμένε με τι σύγχρονε τεχνικέ, με την FUE, ήταν μια εύκολη, γρήγορη λύση να προσφέρουν στην κλινική του τη δυνατότητα να κάνει κάποιο FUE και μάλιστα σε υψηλή τιμή. Ε, κατά τη γνώμη μου, επί του παρόντο και ίσω και για αρκετά χρόνια ακόμα στο μέλλον, δεν το γνωρίζω πόσα δεν αποτελούν αξιόπιστη, εναλλακτική στην σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών. Ε, τα αποτελέσματα όπως μέχρι τώρα, δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες, ούτε το κόστος των επεμβάσεων και των μηχανημάτων, είναι πάρα πολύ φτωχά. Κάποιοι διαφημίζουν ότι προσφέρουν έναν συγκεκριμένο αριθμό μοσχευμάτων σε μία τιμή. Υπάρχει περίπτωση να τοποθετήσουν μικρότερο ρυθμό. Δυστυχώ, ναι. Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας μεταμόσχευση, ε, ο ασθενής ο ίδιος ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία για συγκεκριμένα αριθμό τριχοθυλακείων ή τριχών σε μια συγκεκριμένη τιμή, είναι ο μόνος μέσα στην χειρουργική έψησα που δεν μπορεί να έχει καμία σοβαρή απόλυτη γνώση πόσα τριχοθυλάκια, πόσα τρίχε μεταμόσχευκαν. Την γνώση αυτή την έχει σίγουρα η χειρουργική ομάδα, ο γιατρός, ε, η κλινική, αλλά το κατά πόσο ταυτίζεται με την πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που δυστυχώς στη μακρά εμπειρία μου έχω δει ότι ε, αρκετές φορές δεν τήρηται. Και δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που όχι απλά ενσυνείδητα γίνεται μία λάθος συναλλαγή και μπαίνουν λιγότερα τριχοθυλάκια ή λιγότερες τρίχες από τα υπησχυμένα, ε, πολλές φορές έχει τύχει να έχουν πεταχθεί τριχοθυλάκια στον κάλαθο των αχρήστων, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουμε τα, να, με, να μεταμοσχευτεί και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για λόγου ε, χρόνου ή διάθεση τη χειρουργική ομάδα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα και κατά τη γνώμη μου είναι ένα παραπλανητικός τρόπο να γίνεται μια συμφωνία για ένα χειρουργείο μεταμοσχεύση μαλλιών. Ε, ο σωστό τρόπο ήταν να δούμε τι ανάγκε του ασθενού, να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε τη διδότερη περιοχή του και να προσδιορίσουμε από κοινού τι μπορεί να γίνει και με ποιο κόστο για να καλυφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι αριθμοί, ακόμη και αν εξηγηθούν στον ασθενή, έχουν δευτερεύουσα σημασία γιατί δεν μπορεί να τους ελίξει. Τι έχετε να συμβουλέψετε τον υποψήφιο για μεταμόσχευση μαλλιών, ώστε να μην πέσει θύμα απάτης. Πρώτον, να μην έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι υπάρχουν λύσεις μαγικές, γρήγορες, φθηνές και ε, τελεσίδικες. Ότι δηλαδή, με λίγα χρήματα, με εύκολο τρόπο, χωρίς να πονέσω, θα κάνω μία μεταμόσχευση και θα γίνω, όπως ήμουνα 16 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια πολύ λεπτή, ε, από πλευράς τεχνικής, χειρουργική διαδικασία. Πολύ ωραία, Θέλει εξαιρετική εμπειρία από την ομάδα μεταμόσχευσης. Έχει προϋποθέσεις και περιορισμούς, σε ό,τι αφορά ποια είναι η έκταση που πρέπει να καλύψουμε. Ποια είναι η πυκνότητα που επιδιώκουμε, ποια είναι η ιδότερη περιοχή που έχουμε για να πάρουμε τα μοσχεύματά μα, τα για να αποκαταστήσουμε. Οι κύριοι λοιπόν παράγοντε που πρέπει να προσέχει κάποιο υποψήφιο ασθενής για μεταμόσχευση μαλλιών είναι ακριβώ να πάει στον ειδικό και να συζητήσουν μαζί τη δικιά του περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τι επιδιώκω, ποιε είναι οι ανάγκε μου, ποιε είναι οι δυνατότητέ μου, ποιο είναι ο προπολογισμό μου, τι είναι τεχνικά εφικτό και από κοινού, ο ειδικό με τον ασθενή, να βάλουν ένα θεραπευτικό πλάνο. Το θεραπευτικό αυτό πλάμα, σαν συμβουλή το λέω στους υποψηφίους ε, για μεταμόσχευση μαλλιών, στους υποψηφίους ασθενείς, αν φαίνεται πολύ απλό ή πολύ, ε, να το πω έτσι, καλό για να είναι αληθινό, και έχει και το περιτύλιγμα μιας πολύ χαμηλή ε, τιμής ή μια μαγικής έτσι, διαδικασίας, που χωρίς φαρμακευτική αγωγή, χωρίς πόνο, χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς κόστος ιδιαίτερο θα προσφέρει πλούσια μαλλιά για πάντα, μάλλον κινείται στη σφαίρα της παραπλάνησης και της απάτης και όχι της πραγματικής ιατρικής θεραπείας.